صلوا صلوا على رسول ما عمكم يا رفاق مع فيديو جديد من قناه كيك ادرويت اليوم نلعب لعبه الحصان او راعي البقر لا علم المهم راح نبدا بتختيمها يعني وهذه اول حلقه اذا يلا نبدا بركة الله تعالوا ساقتلكم تعالوا تعالوا ساقتلكم ساقتلك انت تعال موت تعال تعال موت تروا تعال. اروح اروح والله مني من دوقف. ما مابقى ما ما ما ابل ابل ابل ابل ابل ابل ابل ابل ابل ابل ابل ابل ابل ابل ابل ابل ابل ابل ابل ابل ابل لا ابل ابل ابل لا ابل ابل أو ما هذا، أو لا يمكن نأخذه؟ هاي إرحموني أنتم، إيش بيكم؟ إهرب إهرب إهرب إهرب إهرب إهرب إهرب إهرب إهرب إهرب إهرب إهرب إهرب إهرب إهرب إهرب إهرب إهرب وأخيرا، أخيرا، بعد عشر سنوات، هو من الذي يقدر يديه هذا الشخص، خلفها فها، هاي، دعوني إرحموني إرحموني، دعوني ارحموني ارحموني هاي اي وين اسختبئ؟ هي ساموت هاي جاي توقفوا اريد الرحمه فقط اريد الرحمه لا لا لا بالغلط بالغلط ولا لا لا لا لا لا لا جي جي جي جي جي جي جي جي موت تعال تعال تعال تنتقم سانتقم سانتقم سانتقم سانتقم سانتقم تعال موت موت لا قتلوني لا لا لا اخترقت الجدار اي! <تصفيق> أستطيع التحرك، إي، جلست اللعبة، إي، إي، دمي مبتلئ! إي، جلست اللعبة، إخر تخر تخر تخر، آه، وأخيرا، آه، فنبدأ بأول مهمة، وهي أسوأ مهمة على الإطلاق، إفعل شيئا. ليعطيك لا اعلم المهم فلنذهب وننفذ المهمه الغريبه لئن نتبع الخريطه او هي التي تتبعنا لا اعلم المهم في الزي تي اي 5 جيد جيد جيد جيد بسرعه بسرعه بسرعه يلا المسيه معوقه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه جيد جيد جيد لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا رب رب رب لا تطلق غبي بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة أكتب أكتب أكتب في المنجمة وما هذا أيوم أو رائع لا يمكن ان أخذه للأسف آه آه <تصفيق> لا يمكن أخذه للأسف المهم سأقتل هذا هذا اسمح لي بقتلي يا أصدقاء ما هذا بوابة بوابة الزمن ولا يعني موت يبلع أو مع عواقة كل اسمع وق... اي, إي إي، أقتل أقتل يا رجل أقتل، إي نفذ السلاح، حول أعلم، أقتل، موت موت، موت، موت، موت، زيد زيد، ربحت ثلاثة، إثنين من النجوم، ليش ثلاثة، المهم، تعال أنت، أعرف لماذا أريد أقتلك، ولكن إبلع، إبلع، إبلع، هيد شوت، هيد شوت، إبلع. تعال أنت، آه تريد الموت؟ تعال،, تعال تعال تعال، تعال سأقتلك، تعال تعال، تعال تعال،, تعال،, تعال،, تعال، تعالوا،, تعالوا، ابلعوا،, إبلعوا، إبلعوا، إبلع هيتشوت، إبلع، إبلع هيتشوت، ابلع، ابلع هيتشوت،, هيتشوت، <تصفيق> اجال المهمة التالية أو لا أعلم، نفد الرصاص للأسف، أدخل، أو لا يمكن الدخول. اي لا يمكن الدخول للاسف لا يمكن الدخول الى المهمه التاليه اللي هي تحميلها بالنت والنت عندي ضعيف جدا يا الهي يا النت ضعيف جدا بعد عشر سنوات دخلت الى المنزل بعد انتظار طويل جدا المهم دعنا نختم اللعبه احسن لنا. ماذا؟ ما هذه الأشياء ما لا أمها فايدة. ونذهب من هنا. أوه، ما هذا المكان؟ لا أعلم يا جماعة ما هذا المكان. أستغفر الله. نيو أذهب إلى ذلك المكان. لا تخافوا جماعة فهمت فهمت. فهمت هذه المهمة. فهمت. المهم. آآ آه منطقة بعيدة. سنستدعي الحصان. زيد لا أعرف من أين ظهرت لكن زيد زيد زيهم <hesitation> آه. تريدين آه. لا, لا لا لا سيكون أمر صعبا سيكون أمر صعب صعبا بسم الله مت مت مت تعال أنت تعال متطفل متطفل متطفل أحمق إبلع إبلع أنت إبلع إبلع إبلع إبلع. إبلع. إبلع. إبلع. ابلا بالمسدس ابلا ابلع في العين في العين لا لا لا لا لا العين في العين لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بسرعه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مت تعال مت مت في الكتف في الكتف تعال انت لا لا لا لا قتلته لا اعلم متحرك اه. الغبي ويتحرك انه غبي جدا جدا اوه, أوه, أوه, أوه. واهلا ما دعوني يستعد أبله، إيه إيه أبله، إيه تعالى انت إيه أبله، إيه أبله، ابلى، مالكم مالكم؟ جيد جدا، لقد ربحنا، شوف انا اخوضه، لا لا لا اريد لعب مرة أخرى، لا اريد اللعب مرة أخرى، المهم، دعونا نذهب إلى تلك الإمرأة ونقتلها، لا تفعل شيئا محرما، المهم دعونا نقتلها أحسن لنا، هاي، كيف دخل؟ اه لا يمكن استعمال السلاح، هاي، هاي. لا لم يكنني أطول تعال انت ماذا تريد؟ آه تريد أن آه غبي؟ إنه غبي غبي جدا تعال نذهب بالحصان أحسن لنا. بسرعة بسرعة سلام بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة زر زر زر زر زر زر زر زر زر زر زر زر زر زر زر لا زر زر زر لا